Виробництво організовано в двох містах та розділене на три основні етапи. Перший – це пошук відповідного матеріалу. Інколи його надають бійці Збройних сил України, інколи тероборони. В цій скрині – уламки ракет С-300, якою атакували Миколаїв. На столі – елемент ворожого літака. К вашому вважаю, фрагмент турбіни від самоліту С-30, який був і приземлився і згорів під очагом. Это многоцелевой истребитель российского производства. И в качестве хотя бы мизерной какой-то компенсации от того вреда, который он может быть нанес, мы не знаем, его быстро. Из, этой, из, этой, из этого проекта мы изготовим сувениры, которые будут сейчас содержать жетоны из ровных поверхностей. Ну, а це буде яким то віддільним рарітетом. Потрібний розмір тут, у Миколаєві, ці уламки турбінкою нарізає Стас. Чоловік каже, що працювати з елементами військової техніки складніше. Не як звичайно, використовуються окремі різочні матеріали. Е, наші матеріали, які різуть звичайний метал, вони трохи не підходять. Вони дуже швидко стираються. Поводу того, что даже материалы приходят в негодность. Вот уже третий раз вот, меняю комплектующие турбинки, потому что материал очень прочный, очень жесткий. Ну, соответственно, как бы приспосабливаемся к нарезке. Наступний етап – це чистова обробка, лазерне гравірування та комбінування з іншими елементами поробок, як у цьому виробі, де на дубовій, повній мапі України закріплений залитий уламок ракети С-300, про що свідчить гравірування на ньому лазером. Подібний можна побачити і на рукояті ножа – Така продукція здебільшого орієнтована на закордонну реалізацію, або як заохочення для людей, які допомагають українцям. Майже на кожному виробі є надпис «Created to kill, help to survive», що в перекладі створено вбивати, допомагає виживати. У нас нету як такої чіткої частини, що поїхали з ЗСУ. Ми допомагаємо віддільним річникам. У нас невеликий об'єм. Вот. Ну, я повторюсь, це турнікети. Это... Це генератори, це радіостанції це те, що можна побачити у нашому на сайті, в нашій соцсеті, те, що виходить. Донатор, людина, яка купує дану продукцію, може сам обрати, куди спрямувати благодійну частину грошей. Це може бути гуманітарна допомога для населення або придбання необхідних речей для армії. Цей шматок хвостової частини калібру вже в роботі, а це уламок ракети Ха-55. Його також розпиляють та відправляють в Одесу на фінальний етап виготовлення сувеніру. Окрему увагу майстри приділяють елементам з номерами та абревіатурами. Більшість з них залиють ювелірною епоксидною смолою та нададуть виробу унікальну форму. Олександр Гордієнко, суспільне новини, Миколаїв.